بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أخطر شيء على الرئيس عبد الفتاح السيسي هي الأيام المقبلة لأنها يعني دخلنا كده في علامات الساعة الكبرى أو بندخل فيها يعني أو شروق أو يعني استبدال عصر بعصر آخر فا لهذا الامر انا بدعو الرئيس مرارا وتكرارا امامكو عشان لا يكون على الناس حجة لدي في اي شيء عشان المعلومات اللي عندي بطلعها لكم على طول واي معلومة بتفيدكو انتو بترموها في الارض ما بتاخدوش بيها فطبعا انا الكلام ده اللي انا بقوله مش بجيبه من عندي انا راجل بدرس الكتب السماوية واشوفها وطبقها مع بعض عشان اوصل الى نتيجة لعلامات الساعة الكبرى والنتيجة اللي انا وصلت لها دي بمجهود شاق جدا مني وبفضل برضو من الله سبحانه وتعالى يعني خلاني برضو ابحث وأدور يعني مع تنيش المعلومة كده على طول يعني هي دي كده يبقى كده على طول لا ده نتيجه لدراسه وفي اخطاء حدثت طبعا لغايه لما وصلت الى الطريق الصحيح والطريق الصحيح اللي انا بقوله لكم ده اللي احنا داخلين عليه الايام اللي جايه ان الرئيس عبد الفتاح السيسي مش هيقدر يعني يقاوم ال المد بتاع التضخم على الجنيه المصري لان هو مستمر في المشروعات بدام الرئيس مستمر في المشروعات يقدرش يوقفها ما يقدرش يوقفها فجأة كده يعني الناس بتبني نقول لهم خلاص رواح ومش هنبني حاجة دلوقتي تم ما عطى الاستثمار وفي نفس الوقت الناس دي هتقعد في بيوتها وهو مش هيكمل المشروع بتاعه في نفس الوقت فهو في موقف صعب أنا عارف ومقدر دوت وبقول له يا ريس أنا جاي عشان أساعدك لو قبلت مساعدتي ليك فده يكون خير ليك أنت مش خير ليا أنا الخير هيعود عليك أول حاجة إن أنت تضمن حياتك. بدل ما تتفاعل النبوءة ويحصل الوفاة لان لازم هيكون خروج للمهدي المنتظر ومدام حضرتك انت مش موافق فمعنى كده ان الوفاة جايالك مش مقلع ان انت هتوقفه المهدي المنتظر ديه تاريخ معين هيظهر فيه عند الله انا معرفوش ولا اي حد يعرفه ولا الملائكه حتى لكن احنا بنقوله احنا اقتربنا اهو خلاص اقتربنا وبندي برضه تواريخ يعني ارشاديه مش هقول هي تاريخ تواريخ حقيقيه احتمال ما تكونش حقيقي احتمال تكون الوفاه فعلا في اول يوم العيد وفاه الرئيس الله اعلم وفاه العيد الصغير ممكن عشان هو يوم جمعه فالله اعلم يعني انا بنقول الكلام ده عشان ننقذ مصر وننقذ شعبها وننقذ رئيسها شوف قد ايه الرئيس مش عايز ينقذ نفسه خلاص ليه لان الناس اللي هي في الاديان هم ضالوا برضو الرئيس يعني بدل ما ينصحوه يقولوا له تبين شوف الخبر ده يا ريس حد ينصحهم اللي بيسمعني دلوقتي لكن كله بيغطي ويداري على الموضوع عشان ما يوصلش للرئيس في النهايه وفي النهايه يحصل ايه يموت ويجيبوا اللوم عليا انا والله ما هيحصل لان انا بحذركو قدام الناس كلها والناس شاهدة على الكلام ده كلهم على اليوتيوب وفي جميع دول العالم بيشوفوني ادي اول حاجه فهو لو الرئيس أبل الكلام ده هتتبدل حياة المصريين للأحسن والأفضل ولازم برضو ناخد رأي المصريين في مهمة متعلقة بالمهد المنتظر عشان ما يحصلش ايه صدام يعني انا بقولكو على البيع على على اللي هيحصل عشان يبقى ليه تمام كده اهو فعندنا احنا بقى اختيارين اختيار الاول للرئيس الرئيس وافق كان خير وبركه ليه وخير للشعب المصري وخير لينا جميعا وخير ليا برضو مش هقول لا ماشي ان احنا نمضي قدما ونطلع المهدي المنتظر عشان يطلع المهدي المنتظر ده باختصار العباره ربنا اعطاه ايتين الايه الاولى وهي ايه الخير والسعاده والهنا على الشعب المصري كله والآية التانية تدمير الشعب المصري كله فانتوا تختاروا الآية اللي تعجبكوا انا مش هوجهكم في اي اتجاه ده اختيار ليكم بقى بس انا هقولهولكوا وخلاص اول حاجة ان احنا نطلع الملكة كيلوباترة بعد ما تطلع الملكة ده السيناريو اللي انا ده هيجي المهدي المنتظر هو المسيح عيسى ابن مريم هو ملك اليهود المخلص هو أي حد منتظره في أي دين عشان نبقى فاهمين وهو أيضا سيدنا محمد وهو عيسى ابن مريم وهو موسى وهو سيدنا إبراهيم وهو يعني بيمثل الأنبياء كلها ده سفير بقى لكل الأنبياء. يعني سيدنا محمد حتى تنبأ لنفسه وهو تنبأ للمسيح والمسيح تنبأ لابن الإنسان وفي أصفر أشعياء 11 برضو تنبأ بقدوم مخلص وأشعياء 19 نفس الحكاية تتكرر فيعني في الأنبياء والرسل كلهم أخوة متحدين مع بعض في شخص واحد دلوقتي اللي هو اسمه عند المسلمين المهد المنتظر وعند المسيحيين ابن الانسان او عودة المسيح وعند اليهود الماسايا والمخلص المخلص ف طبعا احنا هنطلع الملكة كيلوباترا الملكة كيلوباترا دي اخر ملكة فرعونية عشان نبقى فاهمين الصورة بقى واش معنى الملكة كيلوباترا هي اللي هتطلع اخر الزمن؟ عشان هي دهب الارض الموصوفه في القران وفي الاحاديث بتاعه الرسول عليه الصلاه والسلام بيوصفها وصف دقيق وينطبق هذه الاوصاف على الملكه كيلوباترا دي اول حاجه وعندنا كمان هيكل سليمان او المعبد اليهودي الذهبي اللي هو كان مغطى كله بالذهب من الداخل كل الالواح الذهبيه دي بتابوت العهد بكل شيء موجوده هنا في مصر ويشاء الله انها تتبنى في مصر وليس في مكان اخر اقول لكم ازاي بقى عشان سيدنا محمد كان فين مولود في شبه الجزيره العربيه وفي مكه والكعبه في مكه خلاص دي قبلة المسلمين تمام وفي الناصري يسوع الناصري يعني كان في فلسطين والقبلة بتاعتهم هناك خلاص عندنا بقى سيدنا موسى اتولد فين اتولد في مصر كلنا نعرف القصه دي كويس قوي يعني عشان نبقى فاهمين الصوره ماشيه ازاي طيب سيدنا موسى إتولد في مصر هو يهودي احنا بنكره اليهود يبقى بنكره سيدنا موسى لأ طبعا احنا ما بنكرهش اليهود اليهود حاجة والسهيونية بقى والاستعمار والكلام ده حاجة تانية خالص لهوش علاقة باليهود حتى لو كانوا هم يهود لكن انا بنتكلم على اليهود اللي هم كويسين بقى لأن ليه يعني بيقولك ايه, إيه اليهودي يعني مشهورين عند المسلمين يعني مش في كل العالم ان هم بيخونوا العهود والكلام دوت طب ما ربنا برضو ذكر ان الأعراب أشد كفرا ونفاقا يعني العرب كلهم بقى كفر ونفاق لا هو كان بيوصف حالات معينة في القرآن في وقت وتاريخ معين مش بالاجمال هتبقى ان اليهود بقى بيخونوا العهود على طول او كده لا او هي من دي من صفاتهم ابدا بالعكس يعني اليهودي اللي مديلك كلمة هي الكلمة ده لو يهودي الحقيقي بقى خلاص ميقدرش يتراجع فيها يعني عندهم مش يعني عارف عندهم يعني وفاء نوع من انواع الوفاء اللي هما اليهود الملتزمين بالدين دولة تلاقي او متأصل فيه كمان فانا ما بشكرش فيهم ولا بلعن فيهم بس انا عايز اوصل لكم الرسالة ان احنا يجب علينا ان احنا منعترضش على الكلام ده لان المعبد اليهودي ده صحيح هو تبع الملك سليمان نبي من الأنبياء والمرسلين وهو ابن سيدنا داود عليه السلام ويشاء الله أن يتم بناء هذا المعبد في مصر لتكون قبلة لجميع الأديان يعني الماسونية العالمية هي كانت ايه بتوحد الأديان او بتجمعهم مع بعض في شيء واحد الماسونية وهم ينتظروا هيكل سليمان ده بقى من اسرارهم بقى اللي انا بقى اللي انتوا بتعرفوهاش انا بقول لكم عليها بقى فيش حد يعرف السر ده خالص هم بينتظروا فعلا هيكل سليمان وهم اللي عيقوموا ببنائه بس ده السر ده بقى ما لحد عشان ما يكرهوش الناس فيهم فهمتوا؟ وكمان تنظرين واحده اللي هي الملكه كيلوباترا بقى انا بقى بفهمهم بقى هم مش فاهمينها لكن انا بفهمها لهم بقول لهم المنقذ والمخلص هيجي يحيي الملكه كيلوباترا دي بقى النبؤه الفرعونيه اللي موجوده عندهم اللي هم مش فاهمينها وقروها في كتاب الموتى بتاع توت عنخ آمون اللي هم استولوا عليه وقت افتتاح المقبره ووصل ليهم فتابوت الم... كتاب الموتى ده بتاع توت عنخ آمون موجود عندهم وعند الماسونية فهمتوا بقى؟ دي بقى لغز كبير قوي فانا ممكن نستغل الماسونية دي بالاتحاد يتحدوا مع المهدي المنتظر ويكون المحافل بتاعتهم دي هي تجمع لكل الأديان العالم وبالطريقة اللي هو هيقولها المهدي المنتظر هتمشي إزاي مش بالكلام بقى بتاعهم ده أو بالتنصيب بتاعهم أو بالقبول خلاص بقى المواضيع السرية دي هتنتهي و... وال والاجراءات اللي هم بيعملوها ديت هتبقى مش موجوده وهيبقى في ناس كتير هيدخلوا الى الماسونيه دي الماسونيه يعني هم اللي اسمها الماسونيه يعني ايه يعني البنائين فالمهدي المنتظر هيعاديهم ولا يبقوا معاه لو هم قبلوا ان هم يكونوا مع المهدي المنتظر ويقروا وي... ببناء الهيكل هنا في مصر يعني المعبد اليهودي ده اتبنى في مصر ما فيش مشكله يعني واحد افرق هم امنوا بقى بالمهدي المنتظر وقال لك ايه احنا موافقين على الكلام دوت وهنفتح المحافل الماسونيه كلها ليه ليتصرف فيها كيف يا شايل لانه هيكون يكون الزعيم بقى بتاعهم الاكبر هنا بقى تنتهي بقى الصراعات لأن الماسونية انتوا متعرفوش مداها فين مداها واسع قوي ومجالها واسع قوي أكتر ما تتخيله العقل البشري وممكن تكون معمولة بإذن الله الله أعلم برضو يعني النقطة دي يعني هي لغاية دلوقتي الناس متعرفش عنها حاجة قوي لكن ممكن تبقى حاجه كبيره جدًا لو اتحدوا مع المخلص او المنقذ او ملك اليهود برضو معنى ممكن نطلق على المهدي المنتظر ملك اليهود عادي وممكن يكون هو ده الملك بتاعهم بقى بتاع الماسونية اللي هم منتظرينه الله اعلم برضو هم منتظرين واحد برضو خلي بالكوا يعني فدي عناصر الخير اللي احنا بنقولها تتشقلب الدنيا شقلبه كده ويبقى ايه الاحاديث اللي هي بتقول يا الذئب مع الخروف والكلام ده اللي هم مثلا بالنسبه لنا ذئاب وهم واحنا بالنسبه لهم ذئاب وهم الخرافه مثلا يعني فالإثنين دول اتعيروا مع بعض ايه تقول ايه بقى ازاي بقى ربنا وفق ده مع ده سبحان الله يعني هيحل السلام على طول بقى كده ما احنا نوافق وهم يوافقوا انتهت الصراعات في العالم انا يعني بكلمكم بجد يعني هتنتهي الصراعات وتختفي فدي جزء مهم أوي بحب انبهه عليكم مثلا الشعب المصري قابل هذا الكلام وقال لك ماشي على بركه الله روح بلع بقى الملكه كليوباترا بعد بقى وفاة السيسي لان السيسي ما رفض الكلام ده قال لك لا انا مش عايز الكلام ده هو حر برضو عدع عصره واحنا بنحترمه وبنقدره واحنا ملناش دخل بقى في اختياره اختياره ده هو حر فيه انا مقدرش ايه أقوله دي او دي وبالعافية لا الشعب المصري برضو ليه اختيار بقى بعد وفاة الرئيس هيقول رأيه بقى هو عاوزين الكلام ده ولا بقى عاوزين العذاب العذاب بقى عشان تعرفوه افهمه برضو عشان تبقوا فاهمين انا يعني قلتلكوا البشره هتجيب فلوس وهتجيب الدهب الذهب وهتعيشكم في رخاء ولعيم وسعاده وتبعد عنكم اذى ربنا ان احنا هنمشي في الاذى بقى اللي هيجي هو من السد العالي ده بقى مقرر عليكم في حاله ايه ان انتو رفضتوا الكلام ده اللي انا بقوله ده بقى هيحصل لكم بقى انهيار للسد العالي لما ينهار السد العالي هتيجي موجة ارتفاعها 20 متر وتقل وتزيد في بعض الاماكن على حسب بقى القناطر اللي موجوده والسدود واتساع النهر كل ما بيضيق النهر كل ما ايه ترتفع الموجه أي النهر عريض عند اسيوط هتبقى الموجة قليلة تزيد تاني عند القاهرة مثلا يعني تيجى عند القراطر الخيرية تروح شايلها ونازلة بقى على فرع رشيد ودمياط وتروح بقى ايه رشيد مقابل دمياط كده في وسط الدلتا يبقى الدلتا غرقت بالكامل ودي النبوءة موجودة في اشعياء حداشر يعني انا مابقولكمش الكلام ده من دماغي خلي لكم انا بتكلم الكلام ده بناء على كلام انا قريته في الكتب السماويه انتم ما لكن انا وظيفتي ان انا دخلت المطبخ وعملت لكم الاكل والبتاع وقدمته لكم ايه على طبق من دهب بتاكلوه فانا بديكم الخلاصه الطبق اللي انا طلعته بعد مجهود سنين وسنين وسنين لكم المعلومات دي خطيرة جدا ومصيرية على الشعب وعلى الرئيس وعلى كله وعلى العالم كمان ممكن نمنع حرب وممكن تيجي الحرب كمان شوفوا ايه بقى في حرب عالمية تالتة ممكن تتمنع وتتوقف وممكن تشتغل برضو ده في اختيارين. نهارة السد العالي ده مشكلة كبيرة يعني إبادة المصريين أول حاجة بالغرق تاني حاجة هتحصل بقى الجفاف يعم عم الجفاف في الأرض يعني أنت هتخط النيل من البر الغربي للبر الشرقي سيرا على الأقدام يعني إيه سيرا على الأقدام؟ يعني المية طولها تلات أشبار زي ما وصف النبي عليه الصلاة والسلام قالك يأجوج طوله طول النخلة اللي هي ارتفاع الموجة العشرين متر وقالك مأجوج طوله تلات أشبار اللي هو جفاف نهر النيل هيبقى تلات أشبار تقدر تعدي برجلك من هنا لهنا يعني مينفعش تعوم حتى يعني الميه مش هتوصل لحد العوم اللي انت تقدر تعوم. بس يا دوبك تمشي على رجلك ممكن علي, على المية فيعني وصف دقيق جدا خلي بالكم يجب علينا ان احنا نعمل يعني منتدى او قعده كده ونحلل الاحاديث دي والاحاديث دي والرقب ده والرقب ده ونحط ده ونعمل ده جايت لما نوصل لبحث حقيقي يظهر للنور قدام العالم يعني نظريا الاول ندرسه نظريا طب طلعت الحاجه دي كده كده كده كده هيحصل كده كده كده ماشي ده يبقى تمام للشعب وبمية مية طب لو اخترنا الايه الثانيه اللي هي انهيار السد العالي اه طيب يبقى ايه ده ده كله هيغرق وبعد كده مش هيلاقوا ياكلوا وتبقى مصيبتهم مصيبه فالاختيار بقى ليكم انتوا وعادين بقى في ناس كتير بتسمعني هي اصلا مش مؤمنه بفكره اصلا المنقذ المخلص ده او المهد المنتظر او المسيح يرجع وفي ناس ملحده تماما يعني بتكذب الاديان كلها ماشي وفي ناس بقى مسلمين ممكن يكذبوا اليهود واليهود تكذب المسلمين والنصارى تكذب المسلمين واليهود والعمليه صيصة ولايصه ما وصلوش لحال مع بعض لكن ربنا في النهاية هو واحد هو اللي خالقهم من ادم وحواء سبحان الله لكن كلنا لينا فكر مختلف عن التاني فعشان كده في منهم اللي بيشتمني وفي منهم اللي بيكذبني وفي منهم اللي بيصدقني ده طبيعي ده النورمال بتاع العالم العالم هو كده متقسم كده مفيش حد مش كل العالم مؤمن مش كل العالم كافر مش كل العالم ملحد مش كل الناس عبد الشياطين مش كل الناس اولياء صالحين فلازم يبقى فيه ايه معاكسات كده والحظ الرئيس ان فيش حد في الازهر مصدق الكلام ده خلاص يجي يسأل الشيوخ يقول لا يا شرايس احنا مستنيين واحد اسمه مش عارف ايه محمد عبد الله وهيطلع من مكة بين الركن والمقام وخليفة السعودية هو اللي هيموت يضلوه بقى ويأجوجو ومأجوج دولت لا ده الناس هتطلع من تحت الارض مين اللي هيطلع من تحت الارض وازاي عايشين تحت الارض واحنا منعرفش حاجة طول السنين دي وبياكلوا ايه ويشربوا في حد يقدر يعيش تحت الارض. يعني بشر يقدروا يعيشوا تحت الأرض يعني كلام مش منطقي وما لا يعقل حتى العيل الصغير مش مصدقه لما أنا حكيته لأبني قال لي ناس ايه اللي تحت الأرض يا بابا انت هتضحك عليا يعني كده احنا بنساعد أه. الشيخ فلان قال اه الشيخ العلامة ده قال يعني هو أنا مش فاهم حاجة هو بيردد كلام زي البغبغان قراه من الكتب القديمة. يعني خلاص بقت كلام منزل هو اصلي وسليم ولا يحتمل تغييرها يعني اي عالم جديد يعدل على العالم ده يقطعوا رقبته على طول يقولوا لا مفيش ان انت تعدل على الكلام ده خلاص احنا مؤمنين بالكلام ده وبالشيخ ده وانت ولا حاجه وانت هتكذب الشيخ ده وانت هتجيب عكس اللي هو قاله لا احنا مصدقين الشيخ ده حرين بقى ونفس الحكاية النصارى برضو ناس مفسرين لهم كتاب الانجيل غلط ودوهم في ستين داهية يعني انا عايز بس المستمعين يروحوا يقروا انجيل متى اصحاح اربعه وعشرين هتفهم ان المسيح هيجي ومعاه الطوفان الطوفان اللي هو هيجي من ورا السد العالي ياخد واحد من الزرع ويسيب واحد وياخد واحده من اللي بتروح ويسيب واحد مثل ايام نوح مكتوب كده برده هتلاقي ها يقول كان اي قبل ما يدخل الفلك يعني اللي هو المركب سيدنا نوح كان الناس بتتجوز وتروح وتيجي وتروح شغلها عادي جدا ما فيش اي حاجه كانها هتحصل وفجاه جه الطوفان وانت هيحصل معاكو كده فجاه لو ايه السد العالي وقع يا نهار اسود إيه خلاص هتعملوا ايه ولا حاجة بس يبقى احنا ضيعنا نفسينا عشان احنا مش عايزين نبحث مش عايزين ندور يعني ناس خلاص عندها يأس ومفيش ثقة في الله ان هو يبعت لهم حد مثلا ينور طريقهم لا هم مستبعدين الكلام ده برضو نقول يعني ربنا هيبعت لنا حد يقول لنا الكلام ده مش ممكن طبعا دي ناس بتهجص على النت وناس بتلعب فأنتوا لازم تفرقوا بين الصح وبين الغلط فسيبكم دلوقتي مع ان انتوا تحسموا الامر في اختياراتكم وتراجعوا الاديان وتشوفوا وتحللو وتدرسوا اكتر وتتعمقوا كده في الحاجه وتشوفوا فيديوهات ليا عن دبة الأرض وعن يأجوج ومأجوج في القناة عن وفاة الرئيس عبد الفتاح عزيزي ليه أنا بقول كده كل الحاجات دي مهمة ليكو مفيدة ياريت تتعمقوا فيها وتشوفوها قبل ما تقع الواقعة، كان معكم أمل حسني من مدينة الإسكندرية جمهورية مصر العربية. تنبأ بعلامات الساعة الكبرى وتحديد المواقع الجغرافية لها من مصر. تليفون جيرو 1285 789 734. وشكرا على حسن استماعكم وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله.